Nå skal jeg vise deg hvordan du deler en OneNote med andre. OneNote er ett fantastisk samarbeidsverktøy, og du har muligheten til å dele det du driver med i OneNote med andre. Du må ta stilling til om de skal kunne redigere eller om de bare skal kunne lese innholdet. Det er dessverre ikke sånn at du kan velge en fane der noen kan samarbeide, og en fane som vi for exempel bare kan skrive eller ingen andre kan se. Det er også sånn at enten deler du en helt med notatblokk eller så deler du ingenting. Det er prinsippet. Og hvis du deler så er det altså enten nå en redigeringslenke, det er den som får lenken kan redigere, eller en lenke med bare leser rettigheter. La oss se hvordan vi gjør dette. Nå er jeg først og skal visa dette här fra vanlig skrivebordsversjon av OneNote. Da går jag på skillekortet fil lengst borte til venstre og så går jag på knappen deling. Nå tar det litt tid før du får fram den knappen her, som heter en delingskobling, så klikker jeg på den. Da er det spørsmål om hvis du trykker her, lengst til høyre øverst, så trykker du på den hvis du ønsker en visningskobling, altså en kobling der man bare kan se innholdet, og så trykker du her for å gi en kobling der man kan redigere, og koblingen den kommer til venstre, enten det er visning, eller om det er redigering. Her kan jeg gå og fjerne igjen muligheten til redigering fra andre, så du kan slå den av og du kan slå den på. Hvis jeg skal dele noe med andre, så går jeg da in her, klikker på den, tar Ctrl C, og så på en eller måte, for exempel på en e-post, så sender jeg en e-post til de personene som skal kunne redigere. Hvis du ska være mer spesifikk i forhold til rettigheter så finns det mer rettighetsinnstillinger, men da må vi gå over i skyversjonen av OneNote. Så her er jeg nå inne i den samme notatplokka, men jeg er altså inne i skyen. Her er det sånn at her er det samme for Anarka så videre, men här går jeg bort til høyre og trykker på knappen som heter del. Jeg trykker på del. Da tar det litt rand ti mens denne lastes in. Jeg kan selvfølgelig dele med enkeltpersoner med å skrive inn e-postadressen deres, og da kan jeg velge her om de ska kunne redigere eller bare vise. I dette tilfellet, som er knyttet til oppgaven på Øyskolen Østfold, så skal man levere en link der man ikke må logge in på forhånd og skal kunne redigere, og det gör man på følgende måte. Jeg går in på Få en kobling på dette valget her, og så trycker jag på denne drop-down-menyen. Og så velger jeg, her ser vi at vi har en god del forskjellige muligheter både på visning og redigering. Og jeg velger den nederste her, redigeringskobling, krever ingen pålogning opprett. Så trykker jeg på den. Så kunne jeg gitt en utløpsdato hvis jeg var interessert i det, men det er jeg ikke. Så da går jeg inn, og så klikker jeg på denne, tar Ctrl-C, og så distribuerer denne delingskoblingen eller hvis du er student på heisskolen i Østfold, så er det denne linken som skal limes inn i LMS for å levere oppgaven din i OneNote.